Moi, mun nimeni on Paula. Nyt mä opetan sulle, miten desimaaliluvuilla lasketaan allekkain plus-, miinus- ja kertolaskuja. Tähän videoon löytyy suomenkielinen tekstitys. Ensiksi lasketaan yhteenlasku 1,09 plus 12,736. Ja nyt jos sä ajattelet, että kyllä sä osaat laskee allekkain, niin paina pause ja sitten yrität laskea sen allekkain sinne omalle paperille. Ja sitten sen jälkeen, kun olet laskenut sitä, niin sä voit sen jälkeen painaa taas play ja katsoa, että saatko saman tuloksen ja ootko huomannut kaikki perustelut sitten oikein sieltä matkan varrelta. Aina silloin, kun videossa on laskutehtävä, niin sä voit tehdä näin. Kun sä kuulet tehtävän annan paussi, sitten mietit rauhassa, miten tämä tehdään, yrität tehdä itse ja sitten sen jälkeen jos saat varmaa, varma, että osasit, niin voit toki myös kelata videoa sen verran, että katsoit, että no menikö oikein. Ja sit jos ei mennytkään oikein, niin sit palaat takaisin katsomaan, että no mitä siellä välissä sitten tapahtukaan. Allekkain laskussa on helpoin tehdä niin, että sijoittaa yhden numeron aina yhteen ruutupaperin ruutuun. Mulla ei valitettavasti ole tässä ruutuja, mutta jätin sinne väliä siihen malliin, kuin ruudut olis. Tämmöisessä tilanteessa, kun sulla on kaksi desimaalilukua ja niiden yhteen- tai vähennyslasku, pilkku täytyy sijoittaa molemmissa luvuissa samalle kohtaa. Ja jos lukuja on useampi, niin silloin jokaisessa luvussa pilkun täytyy olla tässä samassa kohtaa, niin että ne muodostaa tämmöisen ikään kuin pinon. Ja nyt kun pilkut on sijoitettu samaan kohtaan, niin nämä luvut on eri mittaisia. Niin desimaalilukua saat jatkaa ylimääräisellä nollalla, jos se sun laskemista helpottaa. Nyt sitten suoritetaan laskutoimitus, eli pluslaskussa aina aloitetaan oikeasta reunasta. Täällä on 6 ja 0, ja koska on kyseessä pluslasku, meidän täytyy laskea 6 plus 0. Ja sen vastaus on 6, se tulee tähän 6 ja alle. alle. Seuraavassa sarakkeessa on 3 ja 9. Ja koska se on pluslasku, laskemme 3 plus 9. Se on 12. Eli yksi, kaksi. Näistä numeroista jälkimmäinen, eli kakkonen, sijoitetaan tähän kolmosen ja ysin alle. Ja ykkönen tulee pikkunumeroksi tuonne seiskan yläpuolelle, eli seuraavaan sarakkeeseen. Nyt meillä on kolme numeroa pystypinossa. Ja meidän täytyy laskea yksi plus seitsemän plus nolla. Siitä tulee kahdeksan. Sitten lasketaan kaksi plus yksi, siitä tulee kolme ja vielä tuolla yksi plus nolla, eli siis ei mitään, mutta ei kuitenkaan haittaa, jos se nolla sinne merkitään, yksi plus nolla, se on yksi. Mihin kohtaan tulee luvussa pilkku? Jos on plus- tai miinuslasku, niin pilkku säilyy tässä samassa kohtaa, missä ne kaikissa muissakin luvuissa oli. Ja näin saatiin laskettua yhteenlasku allekkain desimaaliluvuilla. Ei ollut eriävä siitä, kuinka olisi ihan kokonaisilla luvuilla laskettu tämä sama homma. Seuraavaksi vähennyslasku 12,736-1,09. Jos sä osaat nyt on pluslaskun perusteella, laskee miinuslaskun omasta mielestäsi, niin taas sitä paussia ja sitten katot kohta, että tuliko oikein. Ja kuten yhteenlaskussa, myös vähennyslaskussa pilkut täytyy sijoittaa samaan kohtaan keskenään. Ja toinen juttu, mitä saa tehdä, on lisätä nollia sinne luvun perään tai ennen sitä lukua. Ja nyt lasketaan miinuslaskua. Eli koskaan kyseessä miinuslasku aloitetaan myös oikealta, kuten pluslaskussakin, ja nyt lasketaan siis kuusi miinus nolla. No, sehän on kuusi, ja vastaus tulee kutosen ja nollan alle. Sitten lasketaan kolme miinus yhdeksän, mutta koska se menisi nyt miinuspuolelle, niin ei lasketakaan sitä vielä, vaan lainataan. Eli siis seiskasta lainataan yksi kymmen. Mä teen tänne tämmöisen lainausmerkin ja sitten kirjoitan tuonne kolmosen yläpuolelle 13. Eli mä yhden kokonaisen kymmenen lainaan sinne kolmosen lisäksi, niin 10 plus kolme on 13. Ja nyt mä en laskekaan 3-9, vaan mä lasken 13 9, 13 -9 on neljä. Se tulee taas tänne alle. Ja nyt seiskasta on lainattu, niin silloin se tarkoittaa sitä, että seiska on yhtä pienempi kuin aikaisemmin. Jotkut on tottunut laittamaan siihen seiskan yläpuolelle pienen numeron 6. Mä en ole oppinut sitä koskaan sinne laittamaan, mun mielestä se ei kuulu sinne. Mutta Toiset sen laittaa ja sekin saa sen laittaa, jos haluat. Eli nyt lasku, mikä lasketaan, on 6 miinus 0, koska 7.1 on jo lainattu tonne seuraaviin. Eli 6 miinus 0 on 6. Sitten 2 miinus 1 on 1. 1 miinus tyhjää. Eli siis tyhjä on 0. 1 miinus 0 on se yksi itse. Ja nyt sijoitetaan pilkku taas samaan kohtaan. 11,646. Ja viimeisenä tällä videolla lasketaan 12,736 kertaa 1,09 ja tämä tehdään myös allekkain. Kun kertolaskua sijoitetaan allekkain laskuun niin sun ei tarvitse laittaa pilkkua tällä kertaa samaan kohtaan. Ainoastaan plus- ja miinuslaskussa täytyy. Ja kertolaskussa allekkain meidän täytyy aloittaa tästä alemmasta luvusta. Me käydään alemman luvun kaikki numerot läpi ja kerrotaan niillä kukin ylemmän luvun numero. Eli aloitetaan taas oikealta. Meidän täytyy aloittaa tästä ysistä. Ja tällä ysillä kerrotaan ensin kutonen, sitten kolmonen, sitten seiska, sitten kakkonen ja sitten ykkönen. Eli tällä aloitetaan. Nyt lasketaan siis yhdeksän kertaa kuusi. Ja koska se on 54, neljä, niin taas kerran 5, neljä. Niin se jälkimmäinen numero jätetään tänne kutosen ja ysin alle. Ja nyt sitten tämä vitonen laitetaan muistiin. Mutta sitä ei laitetaan samalla lailla muistiin kuin tuolla pluslaskussa laitettiin. Eli 5 laitetaan muistiin ja se neljä viimeinen numero laitetaan kutosen ja ysin alle. Nyt jatketaan ysillä kertomista. Ysillä kerrotaan kolmonen, siitä tulee 27. Ja nyt meidän täytyy laskea, mitä on 27 plus tämä muistissa oleva numero 5. 27 plus 5 on 32, ja luvusta 32, eli 3, 2. Jälkimmäinen kirjoitetaan tänne kolmosen ja nollan alle, ja ensimmäinen laitetaan muistiin. Ja edellisen muistissa olleen numeron voi vetää yli sen merkiksi, että se on jo käytetty. Nyt jatketaan ysillä kertomista. Ysillä kerrotaan tällä kertaa 7. Siitähän tulee 63. 9 kertaa 7 on 63. Mutta nyt pitää laskea 63 plus muistissa oleva kolmonen. Saamme siis 66 jälkimmäinen kutonen tänne laskuun ja ensimmäinen kutonen muistiin. Jatkamme ysillä kertomista. 9 kertaa 2 on 18. 8 plus muistissa oleva kutonen on 24. 2. Kaksi neljä. Jälkimmäinen numero, nelonen, laitetaan laskuun, ja kakkonen, ensimmäinen numero, laitetaan muistiin. Jatkamme ysillä kertomista. Yhdeksän kertaa yksi. Se on yhdeksän, mutta muistissa on kakkonen, joten yhdeksän plus kaksi on yksitoista. Ja nyt, koska tämä yhdeksän kertaa yksi oli viimeinen lasku, yksitoista voidaan kokonaisuudessaan laittaa tänne laskuun. Ei tarvitse tuota ensimmäistä ykköstä laittaa muistiin ja sieltä suoraan tänne. Nyt ollaan siis ysillä kerrottu kutonen, ysillä kerrottu kolmonen, ysillä kerrottu seiska, ysillä kerrottu kakkonen ja ysillä kerrottu ykkönen. Nyt ollaan ysi käyty läpi, joten Mä ruuksin sen ysin nyt yli sen merkiksi, että joo, se on hoidettu. Nyt siirrytään kertomaan nollalla. Nollalla kerrotaan 6, kolmonen, 7, kakkonen ja ykkönen. Mutta minne vastaus laitetaan? Sitä ei laiteta tähän suoraan alapuolelle eikä tämän perään, vaan tämän viimeisen numeron nelosen alle voit laittaa rastin. Sen merkiksi, että tähän ei tule mitään. Ja sen jälkeen ruvetaan tähän kakkosen alle, tai rastin heti vasemmalle puolelle kirjaamaan näitä nolla kertaa jotakin laskujen tuloksia. Eli 0-kertaa 6 on 0, 0-kertaa 3 on 0, ei tarvi laittaa edes mitään muistiin, 0-kertaa 7 on 0, 0-kertaa 2 on 0, 0-kertaa 1 on 0. Nolla. Nollalla ollaan kerrottu kaikki. Sitten siirrytään kertomaan ykkösellä. Ja mihin vastaus tulee? No nyt laitetaan tänne edellisen raksin alle raksi ja sen viereen toinen raksi. Eli aina kun sä siirryt seuraavaan lukuun, niin sä lisäät vielä yhden raksin tänne vierekkäin. Ja nyt ruvetaan ykkösellä kertomaan. Yksi kertaa kuusi ja vastaus tuleekin tänne ykkösen alle. Eli kuusi. Yksi kertaa kolme on kolme. Yksi kertaa seitsemän on seitsemän. Yksi kertaa kaksi on kaksi, ja yksi kertaa yksi on 1. Nyt meillä on tässä kolme eri vastausriviä, ja siirrymme pluslaskuun. Eli nämä vastausrivit täytyy plussata keskenään. Nyt lasketaan ihan niin kuin aikaisemmin laskettiin pluslaskua allekkain, niin nyt lasketaan täällä 4 plus ei mitään plus ei mitään. Se on neljä. Eli oikealta aloitamme. Sitten seuraava rivi. 2 plus 0 plus ei mitään, se on 2. 6 plus 0 plus 6, se on 12, eli kakkonen tänne ja ykkönen muistiin. 1 plus 4 plus 0 plus 3 on 8. 1 plus 0 plus 7 on 8. 1 plus 0 plus 2 on 3 ja ei mitään plus 1 on 1. No mihin kohtaan tulee pilkku? Nyt katsotaan alkuperästä tehtävää. Pilkun oikealla puolella alkuperäisessä tehtävässä on 1 2 3 4 5 numeroa. Ja tästä seuraa se, että vastauksessa pilkun oikealla puolella pitää myös olla viisi numeroa. Eli 4 2 2 8 8 Niitä oli nyt viisi kappaletta, ja näin ollen pilkku tulee tähän väliin. Vastaus on siis 13,88224. Jos sulla jäi jotakin kysyttävää, niin voit kommentoida tuohon videon alle ja kysyä siellä. Mä kyllä vastailen niihin. Ja jos tykkäsit videosta, jos sait siitä jotakin hyötyä, Paina peukkua ja muista tilata kanava, että saat jatkossa kaikki hyödylliset videot itsellesi mahdollisimman helposti. Videomateriaali löytyy myös sieltä linkin alta videon kuvauksesta. Kiitos kaikille katsojille!